السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في مطبخي مطبخ امنيه حسن جايب لكم الفته المصريه الاصيله حاجه كده من الاخر جايب لكم النهارده طبعا كل ستات البيوت بيعرفوا يعملوها بس انا حابه اوري الخطوات بتاعتها للمبتدئين يلا المقادير بقى بتاعتنا عشان نعمل احلى شوربه الاحلى فته هنجيب طبعا اللحمه مش هنغسلها طالما الجزار واثقين فيه لو مش واثقين من المكان اللي جايبينها هنحتاج ان احنا نديها شطفه معلقه صغيره بصل بودر معلقه صغيره بهارات مشكله او بهارات لحمه ربع معلقه ارفر ربع معلقه كمون رشه جنزبيل, جنزبيل ربع معلقه صغيره جنزبيل ربع معلقه حبهان مطحون ربع معلقه صغيره كبابه صيني ربع معلقه صغيره سماق نص معلقه بابريكا نص معلقه كزبره ناشفه معلقه صغيره فلفل اسود نص معلقه توم باودر ونص معلقه كركم عشان الشوربه آه هنا بقى البوكيجرني بتاعنا جزرايه بصلايه قرن فلفل حار للي يحب آه ورق لورا مكعبين مرق آه آه لحم آه عود قرفه ناشف قرنفل آه وحبهان آه دي المقادير بتاعتنا عشان نعمل بها الشوربه في حلة بتاعتنا هنحط معلقة سمنة مع معلقة زيت وننزل باللحمة بتاعتنا عشان نديها صدمة ونشوحها كويس بالمنظر ده وبعدين هننزل عليها بالبهارات بتاعتنا كلها ونديها تقليبة كويسة عشان نتاكد ان البهارات كلها اتشربت مع اللحمه هو ده اللي هيدي اللحمه بتاعتنا طعم حلو وهيدي الشوربه طعم يجنن هنقلب كويس وبعد كده هنبتدي بقى نكون مسخنين ميه هننزل بقى بالميه بتاعتنا لحد ما نملا 3/4 الحله آه ميه سخنه بالمنظر ده ونقلب كويس وننزل بقى بالبوكيرج جارني بتاعنا اللي مش عايز يحط مرق دجاج ما يحطش بس انا بحبه في في الشوربه بيديها طعم حلو وممكن نحضره في البيت ودي طرق كتيره هنا الشوربه بتاعتنا لما غليتها هنوطي عليها ونغطيها بعد شويه كده اما اتاكد ان اللحمه دخلت في السوا زودت بقى الملح على حسب الرغبه تمام هنقلب كويس عشان نتاكد ان الملح بتاعنا دايب وندوق ونشوف تمام هو كده طلع مظبوط آه هنا بقى بزود الـ الـ في السمنه بتاعتي مع مع الزيت عشان هعمل الرز بحط بقى الرز بتاعي عباره عن كوبايتين رز مغسولين ومتصفين كويس مع معلقه السمنه ومعلقه الزيت واقعد اقلب فيها كده تقليبه شويه لحد ما الرز يتقلب كويس مع السمنه وانزل بقى بمرق الدجاج كل كوبايه رز بحط عليها كوبايه شوربه او كوبايه ميه سخنه اول ما ابتدت الرز يتشرب كده وطيت عليه وحطيت الشياطه بتاعتي وغطي عليه هنا تقريبا عدى تلت ساعه بصوا الرز بقى مفلفل وطعمه تحفه يعني جميل ان شاء الله يعجبكم بس جبت بقى في الطاسه بتاعتي برضو معلقة زيت مع معلقة سمنة صغيرة او زيت بس براحتكم وحطيت فيها روس, روس هنا بعد ما التوم المفروم معي خد لون اصفر دهبي جميل بنزل بمعلقة خل كبيرة كده وبديها تقليبة حلوة بشيل معلقة على جنب وهقول لكم بشيل ليه معلقة التوم المفرومة دي وبنزل بمعلقة صلصة كبيرة وبديها تقليبة كويسة. او يا جماعة لتم يتحرق منكم او يغمق لانه بيمرر. فهو عايزينه بس يدوبك يبقى لون اصفر ذهبي كده. وبنزل هنا بعصير الطماطم اللي احنا ضربينه في الخلاط. ده حوالي كيلو طماطم. مع معلقة صغيرة مليانة سكر. دي بتزبط اللون بتاع الصلصة وبتديها طعم حلو جدا. بصوا هي اللون بتاعها بقى الاحمر الجميل ازاي هنا بقى بزود الملح والفلفل الاسود آه وسبت الصلصه بتاعتي تتسبك لحد ما تقلت وبقت بالسمك ده كده الصلصه بتاعتي مظبوطه بطفي عليها آه بقطع بقى العيش البلدي بتاعنا مكعبات كده بالمقص بقصفصه بحط عليه معلقتين زيت وشويه ملح وشويه فلفل اسود آه شويه كمون شويه آه وزبره ناشفه البهارات اللي تحبوها وب... وبنقلب بقى ايه كله مع بعضه كده عشان ياخد طعم حلو هيدخل بقى الفرن دلوقتي ب... بحضر بقى الصاجه وبقفلها بورق فويل بالمنظر ده وببقى مسخنه الفرن آه وبرص العيش بتاعي وباحط الصينيه بتاعتي جوه الفرن انا مشغله الفرن على درجه حراره 200 لمده عشر دقائق لقيته خد اللون الحلو ده وبقى العيش بتاع الفته بتاعنا جاهز وهقول لكم هنستخدمه ازاي في طاسه بحط معلقه سمنه مع معلقه زيت وهنزل بقى باللحمه بتاعتي اللي احنا سلقناها شويه كده باخد كام قطعه لحمه وبحمرها مش لازم الكميه كلها يعني وبحطها بس تاخد تشويحه من الجنبين هي اللحمه بتاعتي خلاص اوريدي مستويه بحط بقى عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود لو عايزين نحط شويه بهارات لحمه مفيش مشكله هنا اللحمه بتاعتي بعد ما جهزت وخدت لون حلو جدا كده معانا بقى معلقة التومة هقولكم ما هنا جبت كوباية شوربة حطيت عليها معلقة الطوم المطشوشه بخل وهتشت بيها المرقة تديها طعم حلو جدا في الطبق بتاعنا هنا رصيت العيش وهاخد بقى الشوربه المطشوشه بالطوم والخل وهسقي بيها العيش هتديله له طعم روعة روعة روعة هتجربوها وهتعجبكم ان شاء الله وببتدي بقى الرز طبقة الرز بتاعتي وحاول ان انا اسويها عشان يبقى شكلها حلو هكمل بقى بقية ال الكمية و ورص ال الرز بتاعي ممكن بقى أثناء الرص بنسقيها برضو معلقة شوربه كبيره كبشه كده وبعدين برص على الوش الصلصه بتاعتي وبحط اللحمه المتحمره بالشكل ده وببتدي بقى ايه ارص العيش اللي احنا حمرناه برده يعني كتزيين كده من على الوش يبقى طبعا من تحت عيش وفي النص رز والصلصه واللحمه وبقيه العيش من على الوش وهتاكلوا احلى طبق فتة وان شاء الله يعجبكم وهتدعولي ده بالذات للمبتدئين يا جماعه أنا عارفه ان كلكم اساتذه مطبخ ودي بقى طبق الشوربه بتاعتنا بقى باللحمه وده طبق الصلصه اللي يحب بقى يزود